صلى الله عليه وسلم احبتي في الله والذي فرق الحبه وبلع الناس اني حبكم في الله. لقائنا اليوم لقاء جميل شايف مع ابننا محمد عبد الفتاح بسم الله ما شاء الله برب اعلامي الخطير هينصحنا هينصحنا دلوقتي ويقول لنا ازاي بيشتري من الانف جاي بسم الله ما شاء الله يشتري حته بدري وانت آه يا ارجوكم ان شاء الله باذن الله. يعني وشوفوا اللي خايفين يا جدعان اقسم بالله العظيم اهي متضايقة ودجر هما الحتة ب 100 جنيه اقسم بالله الحتة ب 100 جنيه انا عارف ان اليوتيوب كله هيجي يقول اه بس هو الله اكبر عليك ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يا ابشر انت اللي ايه؟ انت اللي ايه هنقعد نصلي على حضرة النبي؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ هو كان حاجز من شهرين هو كان حاجز من شهرين فقد ايه بسم الله ما شاء الله يعني آه ان هو غوى، الأجمل هيقول لنا الوقت ازاي انا هقول عشان ما حدش يضحك عليه، ازاي بينقي السوال معانا؟ الدكر الدكر اللي ينقيه اللي هو الطروقة يمسك الدكر كده، يشوف يتحسس على شعره ان كان ناعم ياخده، يمسكه كده يبص يعني عينيه، ان كانت عينيه تلمع ياخدها، لو مع عندها حاجة في التنفس أو في حاجة في في جمر ما ياخدهاش، يمسك ايديه القدمانية ان كان مبلولة ما ياخدهاش، هيبقى عنده حاجة في الايه؟ في الجهاز التنفسي، ان كان, كان غيره ولا أي حاجة قشرة أبيض ما ياخدهاش، ويمسك ويقلب الدرجك بقى كده هو، بسم الله ما شاء الله الخصيتين بتاعهم باينين، وقبض بعض اهوت باينين والدرجك بتاعه بسم الله ما شاء الله شبيه محمود قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي يعني كل جميع اللي عنده خصوبه بسم الله ما شاء الله علي اللهم صل على النبي ربنا يبارك له فيه وادي النتايه هي بسم الله ما شاء الله بديون جميله كل حاجه جميله الحته ب 100 جنيه بسم الله ما شاء الله واحنا عارفين ان لما ال... يجي نقل النتايه حتى لا يؤتي لها عصر عصر ولاده لازم تكون فاتحه من وارد. شوف بسم الله ما شاء الله فاتحه من ورد وشوف الريحه قد ايه وبسم الله ما شاء الله قدامها نظيفة وعينيها وشعرها بيلمع خلاص يا فندم وعينيها حلو ورجلها نظيفة وبسم الله ما شاء الله يعني الحياه هي ايه كلها يا بن وهتحمر ان شاء الله وتبقى 100 100 قول لنا يا سيدي بقى انت قول لاخواتك ازاي نويه تجربه الاجانب او هدفك فيها ايه؟ انك انت تصرف على نفسك وتساعد وتساعد ابوك وتبقى تاجر شاطر وصاروخ حتى تحشد مع الانبياء والصديقين والشهداء والحسنى عليك بالله ولا ايه يعني؟ اتفضل يا, يا محمد. الحكايه دي كانت كنت واخدها في عن جدي. جدي زمان الله يرحمه. شوف يا محمد يا محمد. بربي ارانب. مين؟ جدك؟ اه. بجد. فعشان كده يعني حبك لجد حبه لجد وخلاه شعوته انه يربى ارانب، بسم الله ما شاء الله اتفضل. وايه تاني؟ بس وحبيت الارانب وكان بيطلع لي معاه اكل الارانب. الكلام كله. اه جدك حسبك في الارانب. يا جدعان اقسم بالله اللهم صل على النبي يعني الشباب اللي طالع اللهم صل على النبي شباب واعي وياريت كان حد قال لنا كده من زمان كنا اعتمدنا على نفسنا وصرفنا على نفسنا إنها بسم الله ما شاء الله هيملى ان شاء الله خير يا محمد وربنا يزيدك بركه ان شاء الله أه. وحاجه بسم الله ما شاء الله هي يعني ال ب 100 جنيه وردتك ب 100 جنيه يعني حاجه مش موجوده عشان انا احب اشجع الشباب اللي اللي طالع دوت ان ربنا يكرمه ويثقف على نفسه. ويختار الشيخ عبد الشيخ منه يعني. ويعني و... إيه اه طب ايه اللي جاي صح طب شوف خلي ابوك بيتكلم. لا آه لا هو عيب إيه؟ بص بسم الله ما شاء الله يعني... إيه, يعني ايه اللي جابك عندنا يا محمد؟ يعني ايه اللي خلاك تيجي تاخد كام سمعتك الحلوه من السينما إن... السينما تعالى يا محمد. لا ربنا يبارك فيه. الحمد لله ربنا ما ولا ولا ولا ولا ولا. اتفضل. لا يعني بقى يلا إيه بقى طب بقى قول لهم بقى اي حاجه اللي لان بي توفر اللي فيك ايه ايه كل الشباب اللي زي كده ايه, إيه؟ يعني يوفر. يوفر يوفر, يوفر حتى يعني بقى بقى يركز في يعني كان جاوي ربع حمام كان بتاع ربع كلام ده كله هو ان دورتها دولت في الخلفه سريعه وعددها كتير يعني الحمام كل شهر على يعني ما تجيب لك حته ولا حتتين فكتير اما الارانب بسم الله ما شاء الله كل شهر بتنهي من 5 7 8 10 حته 12 حته ودوله دوله تبص تلاقي تبقى حامل على طول كل 30 يوم تجيب لك ستة 6 حته اقل عادي لما لو هي حتى زعلانه فده بسم الله ما شاء الله يعني ايه دورته سريعه هو الحيوان الوحيد اللي دورته سريعه ان هو يخ.. يلد يلد في ساعتها وبعد كده يربى ولاده ويولد بعد على طول بعد الفطام يعني بسم الله ما شاء الله يعني انت جيت صح يعني من نذكرك في <تصفيق> عنده يا دلوقتي ااا في حاجه الله سبحانه وتعالى وما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناه حتى الخير ده يعم أم على امه النبي صلى الله عليه وسلم وان داعي فعل منه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت اللهم هداة آمين. لا اله الا المهديين لا ضلال ولا ضالين اللهم اهدنا وازلنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اخرجنا في سبيلك آمين. وبلغنا عنك خيرك اللهم اظهر جمعنا هذا جمع مرغومه وتباركنا من بعده تباركا معظوما ولا تجعل بيننا شقية وأرضا معظمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته